Рідні колеги, однокласники прощаються з 35-річним хмельничанином, вчителем історії Малиницької школи Олександром Прохніцьким, який загинув на південному фронті. Він був справжнім другом. Мені дуже важко говорити, тому що це біль на все життя. Це дуже велика втрата для нас всіх. Нині повсякчас і на віки вічні. Він був в той час в Чехії на роботі, коли його запитали, для чого ти приїхав, він сказав, а що я скажу синові, коли він мене запитає, тату, де ти був, коли розпочалась війна, переховувався у Чехії, він приїхав свідомо, він пішов на війну свідомо. В нього залишився Ґу. син, першокласник Назарчик, заради нього він приїхав, заради нього він загинув, заради усіх нас. Яка слава стоїть на землі, незміна. Усе не слабше, усе вісні, попутніше. Він спочатку займався активно волонтерством, а потім він був призваний до війська. Він сам цього бажав. Він був дійсно справжнім патріотом. Упокоїв Господи, душу спочилого раба, твого, слава твій, сину і Святому Духу. У нього був просто прям крутецький гумор, якийсь такий специфічний. Він прям. Перелив жартами, тому ми з ним дуже тісно спілкувалися. Він казав, так що він планує туди, він там побажав удачі, миру в принципі, все. Добровольця тероборонівця 35 річного Олексія Демчука в останню дорогу проводжають близькі. П'ятого числа ми отримали фотографії. Вони звільнили Шевченківка. Є фотографія, де вони всі стоять, молоді й красиві. Шостого вечора нам вже подзвонили, сказали, що їх троє загиблих, і серед тих трьох є наш Олексій. <плес> Лишилася у Олексія дружина вагітна на сьомому місяці, дівчинка вісімрічна, мама. Брат, сестра, їх закинули в підвал, і є ще третій поранений. Кажуть, що там більше 200 осколків. Немай святого, як ти, Господи Боже мій, що возніс рік вірних твоїх. Дуже був хорошим хлопцем, про нього люди люди відзивалися. Шкода такої людини. Я тільки похоронила внука, навіть його будуть хоронити. Коломога, донька. Дуже спочинно гроба Олексій з перших днів прийшов добровільцем до нас, в Хмельницький РТЦК, і виявив бажання нести службу і захищати нашу державу. Під час виконання бойових обов'язків попав під обстріл і отримав поранення. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.